السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم معلومة جديدة. معلومة حول فيسبوك. هي معلومة هي كيف تخفي اصدقائك الفيسبوك. في كيف تخفي اصدقائك للعام يعني يعني يعني يعني الاشخاص يبحثون عن هذه الطريقة. ما هي قواش. نحوركم عن هذه الطريقة. ان شاء الله بطرق بسيطة جدا. يعني كيف نفعل اصدقائك العامة. يعني واحد ما الا انت. نعم. ونروح كروم يعني نعرفتها في جوجل كروم. لا لازم نفتح الصفحة اللي يتحوز تخفيفها للاصدقاء. هنا يدخلها من اول. لازم دي تسجيل خ... دخول في الصفحة. صحيح تحوس تخفيفها اصدقاء. اهلا نروح. نروح للصفحة لتخلص الصفحة اللي هاي هنا. اخوان هنا عرض الاصدقاء عرض كل اصدقاء ندخلوا فيها اوكي هنا تجي هنا ديك الاصدقاء او ديك العامه انا دير الاصدقاء تا واش تحب ديرها ديرها اصدقاء غنديرها عامه دير فقط وانصح بفقط يعني يروح يشوف الاصدقاء الا انت نعم اقلنا تجي هنا العامه ديك الاصدقاء وديك هنا المزيد نعم تجي عامه تجي الاصدقاء تجي فقط أي أي شخص أنا خطر يعني دير فخت بي واحد بيشوفهم تشوفهم إلا أنا طريقة بسيطة جدا هي الطريقة الأولى هي لازم في جوجل كروم يعني تجس صفحتك صفحةك تعود تخف فيها أصدقاء نعم قاروح حساب آخر شوف الصفحة دي صفحة يعني طريقة صفحة أولى لا يعني هاي سبعة أخرى داعت. بيش نتعبو نروح البحث سوف نتعبو بويل أصدقاء يعني صديق, لا صديق. يعني الأصدقاء هذا الاستيقاء اللي بقاو يعني انا عندي قبل في الصفحتين هذي. شوف. او استيقاء. اي وجه صديق يعني. انا عندي ميت صديق في الصفحة الأخرى هنا هم. او الا ثلاث ثلاثة اذون هما. انا عندي يعني عندي في الصفحة. هذه قرائعة جدا. ام. بسحكم اجربتها ان شاء الله. ودعموني في القناة ان شاء الله. السلام <laughs> عليكم